جمالي كارنطا <متحدث> يا مصدر صدر العريقس يا ربعة ربعة ربعة ربعة اقول انفق لون بالعشرة يفشدون وكل ما يوافي لك يفشلون الموسى ويقول يفشدون يا ربعة زا مطت بهم هادي يا ربع زا مطت يفشلون وعلى وعلم يفشدون ربعة وانا ربعة ولك ولك ولك ولك, ولك. ثلج تضيع صحباني يا ماعون اسمع اسمع اسمع ولهم بالشدد واقف يا ماعون شحطن بيك وتغزر يا ماعون قلبي خد يا ماعون لو ان تبدت نبي قدروني ميا لو ان تبدت نبي دينابي. اسمع خالي ها خالي ها شبابنا شبابنا شوف كيدن حوضي على قلوبنا نريد فزع للعريس اهل الوفاء زين الوفاء نفزع للعريس الما ما لنبع المعريس اسمع الما يبلد ال... اسمع ربع وربع تعال ربع. تعال تعال تعال تعال تعال تعال يلا ربع ربع يلا الما اسمع الما ما على التبليق ها اللي ما يبدي وانا يلا حتى بلي تم السحق ما حتى بلي ويانا هاي ما يسا يلا هياهو الصوتي أي اللي ما للعريس للعرس مو شو يانا اسمع اللي ما يوقفوا للعرس مو شو يانا اللي ما يدبتش عدت بليط مو شو يانا اللي ما يدبتش عدت بليط مو شو يانا أو صحبان اللي ما بيحملونه أو شيلونا شيلونا ها للعرس شيلونا شيلونا شيلونا علمتنا خلونا علمتنا خلونا وهذا جمال فرح وهذا تمال فرح اسمع نعم اسمع نعم اسمع, نعم اسمع, نعم اسمع نعم وما عرس بعد هالسالي عرس زوج ما عرس بعد هالسالي عرس زوج شو ما زين منها واخشي في اسمع اسمع هلا بات برا البيت عمل الصير ليش تخليني بننام طبر وطق وعزابي عزابي ولك عزابي عزابي ولك ولك عزابي ولك ولا ولك ولك ولك ولك بسينا <تصفيق> الرقم مو شو يانا مو شو يانا الي ما شا للعريس يا يما مو شو يانا مو شو يانا مو شو يانا مو شو يانا مو شو يانا مو شو يانا الي ما يدب بالحيل مو شو يانا والما يدب بالحيل والما يدب بالحيل مو شو والما يدب بالحيل أسمع أسمع أسمع أسمع أها أمك جامت الداشق حلم لمح وحطت بي حواشي حتى لا توقع والغرفان طبها شهر ما يطلع والغرفه والغرفان شهر ما يطلع بعد شكل خلي دريس ديوبه ايو السيد خطيه كدلي انت صابه بعد شكل خلي دريس ديوبه والسيد خطيه كدلي انت صابه فاشل جاهل لو مهرس يلعب اسمع فاشل اسمع جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل جاهل يا جاهل يا ولد جاهل يا يا خجاني نبيل عيني عليك وايد متغير. ولد ولد ولد ولد ولد يا فار يا فار فار ولد على العريس ولد فرح فرح فرح فرح هاي ولد هاي لا هي صليب لا هي 15000 ولك ولك ويه. يلا سالم اها اها يعاندني صلب قلبي إذا فكرت احب غيره وي المحاسبات اللي بضيعه يدلني بتعابيره ما ردني ما ردني من يومي ما راح يا ما ردني ما ردني قلبي ما مرتاح ايه ما ردني أشوالك أشوالك عمو عمو ما رد لي ما رد لي قلبي ما مرتاح يرجع بسرعه قال لكن غيابه طال شلون اصبر عيني بعدش شلون يصفالي بال ضاع التعب ضاع الشقة كل التعب راح ميت عساني لا قلت له الله وياك الله وياك روح ولا تجيني وعد كل شي امتهل بينك وبيني هذا اس من اس ابو العريس عمي ما ماشي من ابو العريس ابو العريس سيد خالد الموسى وعمي هيا الله ابن العمي هيا الله السادة الموسوية عمي ولد ولد ولد, ولد, ولد هي هي سيد خالد آه واصل واصل واصل واصل بس العبودة العبود عم عبودة طبت بالساحه سيد سيف الفياضي على راسه حيال العبودة ولل فريق الياغض الاعلام الله الفريق خويا يلا سالم ملاتك سالم يا سيدي يا يا يا يا يا اسمع اسمع اسمع يا يا الشال يا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع يلتشد السادة مني. السادة صقور الولاية ويا التمشي دسالة مني السادة صقور الولاية ويا التمشي اهاها <تصفيق> لا لا اسمع يا بيت قطير اها وطابخين النوم ويا بيت قطير وجيت ألوقه وحدي لك زردوم ويا بيت قطير اسمع عريسنا حامض حلو بما في وعريسنا حامض حلو ولد ولا تقولون وحيد كلنا احنا أولاد ولا وحيد كلنا احنا أولاد ولا وحيد كلنا احنا خوته منو؟ من المخترع بيكم يا ولد؟ وابو درع والمخترع يا يمه اخوه المخترع وابو درع اسم الله يا المخترع ولد ولد ولد ولد ولد وولدك وسيارة يا ولد اكو سياره صافطه والدوريه اجت وهذا الريد قلنا لكم عيفو يا بعد شهدي يا لابد يا لابد وهاي هي راح ابطل طيبتي حتى ما تاخذ الوادي غيبتي هاي هي راح ابطل طيبتي حتى ما تاخذ الوادي بغيبتي توني ما أخذ صورة وي واحد عزيز وتوني ما صورة وي واحد عزيز وهو قبل الصوره ما أخذ غيبتي هو قبل الصوره اخذ غيبتي أم... اسمع هو منافق ولذلك ما اعيش وناس طينتها ما تجي بحطينتي، أو طينتها ما تجي بحطينتي، أو أنا بدي مشي لا، الميله، آه، أنا بدي مشيله لا، إلّا عدلت الميله، والغثب تاونه، والغثب تاونه، أو عبغي سوينا، أو إحنا لما حد ينده، بينا إحنا لما حد ينده، بينا إحنا لما حد وها وها وها وها احنا اللي ما بينا احلى تحيه لبكرم الخالدي مسلم الخالدي عم الخوالدي احمد الخالدي الله الله امجد بجد التمه شي جاكم مسلم الخالدي احلى علاوي وحيض الخوالد عمي انسان الاحساس ولد ولد ولد ولد يقول سعفة للعريس هذا السوري يابا بس للعريس ابعوثين راو سوره راو يلا هاي معزومه ثانية. اريد معكم فزعه فزعه فزعه فزعه وحق على فزعكم كلكم وعلي هاي الله شبل عمي شبل كل شبل بالساحه على راسي ولو لو طبوا الشبلاوي لا طبوا الشبلاوي لموسى وتعنى لك اسمع لخالد يتعنى لك اسمع الخالد اسمع لموسى وتعنى لك والخالدي اسمع ولخالد يتعنى لك اسمع اسمع ولخالد يتعنى لك وبعرس الهيبه وبعرس الهيبه اليوم الدنيا احرقها لعرس الهيبه يا <تصفيق> يوم الدنيا غاء، ولك هاي هي. هاكلكم ها يا ولد، مني ما من يمشي العريس هسا وقفولي، من ما يمشي العريس، قاعد أقول شي العريس معود خطيه العريس، والله خطيه هو يفز على العريس، وكم عيدان؟ <تصفيق> <متغفق> احنا محد يدك بينا الله الله تعرفنا وتعرف ماضينا وماضينا ابيض موش اسود ماضينا اسود وماضينا ابيض موش اسود ولد ولد يا ثابر الجبيلي اهلي <متغفق> اهلي اهلي يا يا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يا بصم يا العريس ياااا آه آه آه آه. علي الزيادي اليوم من علي الزيادي اسمع واليربي يسيدونه يلا فينكم هسا واحد يرمي يلا ونرمي زينون دورية يا يا بويا اها نريد العركه مقابل اسمع نريد العركه مقابل وشو بس تهديد نريد العركه مقابل اشتعل الهي نريد العركه مقابل وشو بس تهديد نريد العركه مقابل اها نتعنا ونهد وحزان كنا ويا نهد نسيم نتعنا ونهد وحزان كنا ويا نهد وعداد نمرتهم مريت هم اخوة لما يفزعوا لك وقت الفرحة يرقصوا لك اخوة لما يفزعوا لك وقت الفرحة وياه ما تسود كلهم خوان ما تسود كلهم ما تسود وصار لك صيت وصرت من صيتي، وصار لك صيت وصرت من صيتي <تصفيق> يا يبدو <يبنى تصفيق> يا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, أسمع يلا يا آه يا بق اه ما يدري العرسين هجم حلا وما يدري العرس علاقه يا يما يا يما وما يدري العرسين هجم حلا وما يدري العرسين هجم حلا يا يما يا يما بخدمة الدوري يحنا في خدمة الدورية يستاهلون لعيونهم هذه صفقة للدورية صفقة للدورية يستاهلون جيتهم هلا ومرحبا بهم <متصفيق> وما يدري عرسين عرس ينهد الجاي يسوي اسمع هموم بينا الجاي يسوي طلبه يلا العريس العريس حنون حنوني حنون خلوني حنون حنوني علمتي الخلني العيون حسن آه. الساوي العلم العيون الكوري يعيون كوري يا كوري هيا الله وبويه السماء وزين السماء وسمحنا وله هيه هيه هيه هيه هلا بهم هلا بهم في الحرم السابع العيون الدفانه من يدفنكم امير الدفان او على يدفنكم بدون قبله سلك هلا هلا هلا هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم اسمع اسمع يدفنونه ويدفنونه هذا من هذا السلم امير الدفان؟ وين امير الدفان؟ فعيل امير ولدك ما وجهك موجه الكفان <تصفيق> يا يا ده يا ابويا يا يا ده يا ابويا رئيسنا اها رئيسنا اي الرئيسنا الرئيسنا, الرئيسنا, الرئيسنا حامض حلو باكيه الرئيسنا حامض حلو باكيه الرئيسنا حامض حلو باكيه الرئيسنا حامض حلو بس اها شباب دبل هناك بدوروا لكم العبوده حسين العبود يا عمي. يعني المعرس المعرس آه آه ياسر آه ابو عمار وين على وين وينه يا آه يابا اسمع الثاني يطب اها الثاني يطب آه بالعشره هسه آه بيت ساعه يطبل البيت شباب آه آه آه آه آه آه آه آه بي حاله بي حاله هلغ. الغزالات تعبي هنا واحد من اجل الغزالات يا ولد الصدر ورجاله يا يا وداعش موت غدا يدلم داعش موتة غدا غداء قبور سجبوه بدو موتة ومن عباص غيرته وتيلت بدون تيلته ومن عباص غيرته بسم وقت بس دين أخوته الوطن سوء وصاح الوطن عش لا يدناني. وهجو كالشاخ على الموت صدره يسستاني اهه. وما ريد ديني بلا حيدار. يلا اس. انحمل على الرسالة. أه. يلا يلا. يلا. واخر يولد. خيصور ثامر بوله. سيد خالد وانك سيد خالد خالي. ابن عم الغالي. يا حمي أه. يا حمي. يا حمي. ما خليه ايه يج بجوف إلا يجي العريس يجي يجي يجي العريس علي اللي يجي العريس العريس العريس وحين علي هاي ولد ابو العريس أخوة العريس الداعين حسون وأنا خادم خادم خادم خادم لا لا نبيل خيقان علم علم نبيل يجاك عليك باص نبيل نبيل يقول أكو شيء تائه بالموضوع اخر عشر دقائق على مود كل من يروح له يا ولد عشره لا لا وراكم عشر. جي سوفي كي جي سوفي كي عشره كيسو في كيسوره الشاشه نص روسيه عمره ابو خريزه كيسو في كيسوره الشاشه نص روسيه وداير عشره وياها الفاروق الدهره فرثه للطق حسن الشاوي يا الشاوي يا علي سماوه العيون علي سماوه العدد واحد عراق واحد نجف علي سماوه يا علي سماوه عيوني فرثين الطق للمسويه فرثين الطق وشايل يا اهااااااااااااااااااااااااااا <سؤال> <سؤال> صدق صدق الريس ولك ولك ولك حسوني حسوني حسكه علي تعلمني وين ربعه وين ربعه؟ وين ربعه؟ يا ولد اخر خمس دقائق عاد حتى تروح الدورية ونطفش شجرتنا سوينا عشر عشرة خطير خطيب يستاهلون توقف بينا بينا اليوم اليوم العب شاطو باطي مرسوم الغيرة من قماطي اليوم العب شاطو باطي مرسوم الغيرة من جماعتي ابتابوت ابتابوتي خلى ورا الشاشة ابتابوتي ما يدري لي عرسين هدم حالة ما ليش ما يدري لي عرسين هدم حالة يا يا وما يدري لي عرس ينهدم حيله شكرا لكم افرح دائما راح اخليكم معزوفه مسك ختام هاي من عندنا لكم افرح دائما عليكم والمام عريس ان شاء الله يعرس والمعرس شد سبير شكرا لحسوني صاحب دعوتنا شكرا لكل الحضور العريس اول شيء العريس اول شيء وعلي الخالد على راسي عمام العريس وخواله واخوته اهالي الوفاه هاي اول مره اطلب للوفاه ما تصير اطلابه اللهم صل على محمد وانا محمد ان شاء الله دوم ان شاء الله هاي الأمان عليكم بس مو أحسدكم بعد يصير طابه. بالنسبه لنا أفرح دائمه عليكم ان ما معرس يعرس لمعرس الدسبير شكرا للغريس سالم الجبوري شكرا لعبد الله التميمي شكرا لصاحب دعوتنا شكرا لكم هذا والسلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله وبركاته هاي معزومه مسك التام هاي